Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. A PPH egyik 9 szintű vezetője vagyok. Csonke Erzsébetnek hívnak, Rákúci falváról érkeztem. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Tegeződbe szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom természetgyógyászat volt, már a PPH tanulói csapatszervezést tekintem főtevékenységemnek. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert már több évtizede keresem azt a tudást, ami a, a mindennapi problémákat, de spirituális szemlélettel. És a mai különleges korhoz, mivel különleges tudás kell, az eddigi tudásunk szinte semmire nem elég már. Itt megtaláltam a PPH-nál, Szedlacsik Miklós személyében. Itt a képzések által egy olyan speciális, mindent átfogó tudást kapunk, amivel valóban mindent meg tudunk oldani. Én személyesen ezt megtapasztaltam. vezetőnk különleges képességei által, személyes segítségével és minden módon segít, ahogy tud. Akik megtapasztalták már az élő képzést, akik nézik, minden kérdésünkre választ kapunk. Szeretném őt bemutatni. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és specialista szervezetünk alapítója és vezetője fog tartani. Ez Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, a képességei, a tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével négy területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból kettő teljesen ellentétes indítatású.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 üzentek, hogy van itt egy ilyen fekete kép az előadó mellett Ez <gül> az azt jelenti hogy, hogy oda van kivetítve az asztalom és ugye ez nem a skype-osoknak mondom, nem is a jelenlévőknek mondom hanem akik az interneten élőben nézik és majd a felvételen is rajta lesz tehát ez annyit jelent csak hogy jobban olvasható a, amit itt láttok tehát gyakorlatilag itt van egy oh, egészen innen van egy, ez a szöveg fölírva a képen, jó? tehát nézzük akkor mivel is foglalkozunk képzéseink vannak azon belül, a felnőtt képzéseink vannak, azon belül pedig kócs képzéseink vannak, a kócs azt jelenti a mi értelmezésünkben hogy ember és élet jobbító tehát tudást, képességeket, gyakorlási lehetőséget nyújtunk az emberek számára, méghozzá olyan területen hogy képesek legyenek az élet és az emberismeret területén tudáshoz jutni azért hogy az élethelyzeteiket helyesen kezeljék problémáikat megoldják illetve megelőzzék természetesen céljaikat elérjék és ha az ember képes arra hogy az élethelyzeteit helyesen kezelje a problémáit megoldja megelőzze hát akkor hát ha eszébe jut az is hogy mi lenne hogyha mások is képesek lennének erre de hát nem csak akkor amikor már képes megoldani ezeket a dolgokat hanem amikor rájön arra hogy létezik olyan tudás ami a mindennapokban használható és segít onnantól hogy elkezd az ember tanulni és elkezdi az első tudásokat elsajátítani onnantól ugye az ember észlelheti hogyha a magát a módszereket használja akkor észreveszi az ember hogy hát működő tudásról van szó ahol tényleg képes az ember megelőzni a problémáit megoldani ha mégis jön egy probléma képes arra hogy célokat megvalósítson hogy az élethelyzeteit helyesen kezelje és ha az ember elkezdi ezt megtapasztalni akkor elindul egy fejlődési úton és hát ha az ember azt gondolja hogy hát, mi lenne hogyha segítenék a környezetemben is ehhez a tudáshoz hozzájutni másokat miért? hát mert ha jó emberek nem tesznek semmit akkor a rossz eluralkodik a Földön és manapság nagyon kevés jó ember tesz valamit tehát ugye én 1987-ben kezdtem el emberekkel foglalkozni 91-től van saját szervezésű csapatom 93-tól vezetek, tanítok embereket és Mire tanítok embereket? Hát ugye foglalkoztunk szolgáltatásokkal, amivel foglalkoztunk szolgáltatásokkal, mint piacvezetők lettünk. És ugye tanítottam azt is, de elsősorban engem az érdekelt, hogy hogyan működik az ember és hogyan működik az élet. És mindig érdekelt, hogy honnan lehet ilyen tudáshoz hozzájutni de ilyen tudáshoz csak 98-tól sikerült hozzájutni és 2000-től már tanítom is az embereknek azt tehát 22 éve hogy hogyan boldoguljanak könnyebben az életükön a különböző életterületeiken ezek a különböző életterületek ha egyesével felsorolnánk akkor mondjuk önmagad várod, szüleid, gyereked, mások, munkád, pénz, környezet, hatóságok, Istened bár én jobban szeretem úgy mondani hogy a teremtőd jó szóval a lényeg az hogy itt van tíz életterület és ha az ember ezeken az életterületeken boldogul akkor eleve ott kezdődik hogy jobban érzi magát a bőrében de ahhoz hogy ténylegesen jobban érezze magát a bőrében ugye jó hogyha az ember a környezetét is elkezdi javítani nyilván milyen környezetre gondolok? hát az emberekre természetesen tehát most azzal hiába foglalkozol hogy az állatok mondjuk jobban szót fogadjanak neked azzal sokra nem mész érted? tehát a, az emberek az akik változást tudnak létrehozni a bolygón, az állatok nem fognak változást létrehozni a bolygón, de a növények sem, a növények legfeljebb annyit csinálnak hogy ugye jobb levegőt adnak vagy ellátnak élelmiszerrel, de hát ugye ahhoz az embernek hasznosítani kell az élelmiszereket, de ugyanez az állat is, az állat is ugye élelmiszert nyújt igazából és benne van a biológiai körforgásban ugye mind a kettő az állat és a növény is de igazából az igazi változást ezen a bolygón az ember tudja létrehozni és ez mind pozitív vagy mind negatív irányba igaz de mintha megnéznénk most azt látnánk hogy mintha negatív irányban jobban működne ez a, az emberi hatás a bolygóra nézve és akkor ugye mit csinálnak a multimilliomosok? Tehát a, jó, ha tudod, hogy a média az a multimilliomosok kezében van. És ezáltal, amit a médiában hallasz, hallasz, az mind a multimilliomosok üzenete. És a multimilliomosok azt üzenik a médián keresztül, ha jobban megnézed, hogy a lakosság a hibás, a felelős azért, hogy mit tudom én, egyre kevesebb a növény a bolygón, egyre kevesebb az oxigén a bolygón, egyre több a széndioxid a bolygón, meg szénmonoxid, egyre több az ilyen üvegházhatást előállító, létrehozó gázok, stb. stb. ezt mind-mind-mind a lakosság csinálja. Hát én úgy tudom, hogy mondjuk a, a nagyhajókat nem a lakosság üzemelteti. A gyárakat nem a lakosság üzemelteti. Nem az ő tulajdonukban van. Márpedig ez a kettő sokkal, de sokkal többet szennyez, mint a lakosság. Nem tudom, elég világos voltam el. Az mit jelent, hogy körülbelül 50-szer olyan szennyezést csinálnak a gyárak, csinálnak a, a nagy hajók és, és az olyan fajta közlekedési eszközök, ami alapvetően nem a lakosság tulajdonában van, azok mondjuk kamionok, de, de inkább nem is a kamionokról beszélnék, hanem repülőkről például tehát mert a kamionokon már csinálnak szűrést, hasonlót kezdtek el ugye csinálni mint az autókkal de a repülőkön semmilyen szűrés nincs semmi ott úgy jön ki a üzemanyagnak a a származékai ami ugye a repülőből kijön az égés folyamán ami ami semmilyen szűrésen nem megy át tehát az ég a világon semmilyen szűrésen oké? Okay? tehát ha megnézzük hogy egyre több az olyan fűtés például ami valamilyen szinten szűrő rendszereken keresztül megy át de nyilvánvaló hogy itt ha elégeti az ember a szenet vagy a fát akkor az jellemzően még nem rendszerem megy, de mondom még egyszer a lakosság a bolygón közel nem szennyi az annyit mint a gyárak a repülők és a hajók, érted? tehát azért nézd azt hogy a föld nagy részén egy jó részén nem kell fűteni érted? tehát az emberek többsége az nem a hideg égővben lakik hanem az emberek többségbe, többsége az olyan égővben lakik ahol nem kell fűteni érted? Tehát nem kell fűteni na most akkor mi mit szennyezünk mi lakosság? autókkal? de az autók is már olyan hogy mindenféle szűrőberendezések van rajtuk tehát nem tudom hogy te mennyit értesz az autóhoz Hallottál már olyanról, hogy katalizátor, vagy részecske A katalizátor is egy szűrő, érted? Tehát egy igen sűrű szűrő. És ugyanez hasonló hozzá a részecskeszűrő is egy igen sűrű szűrő. Érted? Tehát szűrők vannak a motorokban. Illetve a kipufogó rendszerekben, nem a motorokban, hanem a kipufogó rendszerekben tehát mondhatjuk azt hogy az, a kipufogó termékek tehát az égés termékek a legjobban szűrve az autókban vannak érted? Az, még egyszer mondom az égés termékek legjobban szűrve az autókban vannak na most akkor megkérdezném hogy a föld lakossága szennyezi ezt a bolygót Mikor ez tény, mondom még egyszer, hogy a repülők, a hajók és a gyárak a sokszorosa annak a amit, ami a bolygón van. Érted? Tehát amit a lakosság szennyez, annak. Tehát azért, mert a lakossági szennyezés az 2% és 98% az imént felsorolt, érted? És, és az embereket hibáztatják arra vonatkozóan hogy a bolygó tönkre megy és, tehát ez az egész ez egy nagy átverés átverik a lakosságot hát nyilván mivel a média az ő kezükben van akik átverik a lakosságot hát nem fogják meg a gyárak is a repülők is meg a hajók is az ő kezükben van ugyanazoknak a kezébe vannak a repülők a hajók a gyárak mint ami a média érted? nyilván nem azt fogják mondani hogy mi tesszük tönkre ezt a bolygót nyilvánvaló hanem azt fogják mondani hogy a lakosság teszi tönkre, nyilvánvaló az a helyzet hogy a lakosság olyan tudatlannál vált az elmúlt évtizedekben hogy mindent elhisz amit a média mond, mindent egy olyan világban élünk ahol az hogy tudj ez lassan létszüksége lettél válik és ha nem fogsz tudni, vagy hogy ezt kell mondani, meg fogsz halni persze azt mondhatnád, hát mindenki meghal csak te idő előtt fogsz meghalni, ez a különbség miért? mert annyi mindent elhitetnek veled hogy egyszerűen tönkre teszed azzal saját magadat hogy elhiszed hogy az neked jó érted? tehát elhitetik azt hogy ne foglalkozz azzal hogy mit tartalmaznak az élelmiszerek ne foglalkozz azzal hogy mit tartalmaznak a, az italok ne foglalkozz ilyennel ezt elhitetik elhitetik azt, hogy az immunrendszeredet simál legyőzi mindenféle betegség elhitetik azt, hogy a betegségekre a legjobb megoldás a méreg, a gyógyszer érted? miért méreg? hát nem tudom, tudod-e, hogy a gyógyszerek szinte kivétel nélkül kőolajat tartalmaznak kőolajat, szinte kivétel nélkül és tudod miért tartalmaznak kőolajat? mert aki kitalálta azt hogy a gyógyszerek kőolajot tartalmazzanak azt úgy hívják hogy rockefeller érted? úgy hívják, nem az a rockefeller aki már él vagy még mindig él az már meghalt, ez a második világháború idején találta ki hogy amikor beszállt be kellett szállnia a vegyiparba vegyiparba és akkor kitalálta azt hogy hát gyártsunk gyógyszereket amiben kőolaj van, miért? mert Amerikában ők voltak, Rockefeller család volt a legnagyobb kőolajkitermelő oké? és akkor összekötötte a kellemest a hasznossal, be kellett szállni a vegyiparba mert kíjebb kellett szállni a kőolajkitermelésből mert képzeld el, az Amerikai Egyesült, Állam, Egyesült Államoknak a, a háború idején történt kőolaj kitermelésének a 70%-a Rockefeller család volt. És akkor hoztak törvényeket avval kapcsolatban, hogy nem lehet ennyi tulajdona, egy, egy tulajdonosnak a tulajdonában, érted? Mármint a kőolaj kitermelés, mert a, ugye rájöttek már a háborúban, hogy stratégiai termék a kőolaj hát ugye a hitlerék azért nem tud, azért vesztették el a háborút mert nem volt üzemanyaguk oké okay? tényleg azért nem volt üzemanyag meg nyersanyag. tehát stratégiai termék és ugye ki kellett szállni de mit csinált? keresztrészesedést csinált vegyi és nem tudom tudjátok-e hogy melyik vegyi gyárnak, valami csinált keresztrészesedést a ném, német farbe gyárban, ez a háború idején a második világháború idején, oké? Okay? nem semmi mi? szóval na onnantól kezdve kezdték el üldözni a természetgyógyászokat amikor a rockefellel elkezd egy gyógyszer gyártani Kőolag alapanyagot belekeverve a gyógyszerekbe Éppen érted? tehát gondold végig hogy van egy statisztika, csak mondok példát hogy a gyógyszer mellékhatásában többe halnak meg mint magában a betegségben érted? a gyógyszer mellékhatás kikísérletezésével többet foglalkoznak időben mint a hatóanyag kikísérletezésével tudtátok ezt? Na most azért mondom, hogy elhitetnek veletek minden, marékszámra szedik az emberek a gyógyszereket, gyakorlatilag. Elhitetik azt, hogy, hogy mindenféle oltás az hasznos az embernek. Ezt elhitetik. Mindenféle új oltás, ami nem lett letesztelve, azt embereken tesztelik. Tehát embereken tesztelik, de nem úgy, hogy kísérleti stádiumban, hanem már forgalmazott stádiumban. És akkor azt mondják, hogy mindenért a lakossága felelős. Oké? Okay? Egy ilyen frankó világban élünk. Na, hát ez azt jelenti, hogy aki elhisz mindent a médiának, az rövidebb életet fog élni, vagy betegesebb életet fog élni. Oké? Okay, lehet, hogy nem fog rövidebbet, de hogy nem fogja élvezni az életet, az hold biztos? Tehát mondok példát, jó? Van egy szavunk, ami mögött van egy nagyon fontos információ. Ki az, aki szokott mérges lenni? Mérges lenni. Tegye már fel a kezét. na akkor inkább megkérdezünk ki az aki nem szokott mérges lenni ja? no szóval szóval az emberek ő nem mérges dühögni na <gül> ja, no, szóval nagyon érdekes mert a mérgesség ugye az mit jelent? ha egy kicsit hosszabban gyakorlod a mérgességet tehát hosszabb ideig vagy mérges akkor a szervezeted az mérget termel. oké? Okay? és ez a méreganyag ez, ez hát nem feltétlenül ürül ki ha nem csinálsz olyan dolgot ami a kiürítést eredményezi akkor, akkor az, az ott van na most ez azt jelenti hogy az ember képes méreganyagokat termelni és ugye a méreganyagok felszaporodnak az emberi szervezetben akkor az illető már nem tud jó állapotban lenni és ez úgy működik képzeld el hogy hát nem csak az ember szervezete tud méreganyagokat termelni hanem be lehet kívülről vinni méreganyagokat hogy? hát ugye elsősorban a táplálékon meg a vízen keresztül természetesen tehát a folyadékokon keresztül tehát a bevitt folyadékokon keresztül máshogy sorban pedig ugye a levegőn keresztül lehet bevinni méreganyagokat meg be lehet vinni természetesen a bőrön keresztül is méreganyagokat tehát gondold végig hogy az emberek nem elég hogy mérgesek saját szervezetük méreganyagokat termel még ugye kívülről is be tudnak vinni mérgeket tehát minden olyan dolog ami nem ismert és feldolgozható a szervezetet számára az méreganyag az valamilyen szintű méreg, érted? tehát nem ismert és nem feldolgozható tehát hogyha műanyagot teszel, az nem tesz jót neked jó? Ha, mit tudom, én széndiokszidot lélegezel be, az nem tesz jót neked. Mit tudom, én ha kőolajat kensz a bőrödre, nem tesz jót neked. Most csak példákat mondtam. Tehát ez azt jelenti, hogy hogy további méreganyagok halmozódnak fel az ember szervezetében és minél több méreganyag halmozódik fel az illető annál rosszabb állapotú lesz és az ember úgy működik hogyha az ember egyre rosszabb és rosszabb állapotban van akkor egyre közelebb és közelebb kerül a halálhoz de hát vannak olyan emberek akik nagyon ragaszkodnak az életükhöz és akár évtizedeken keresztül is képesek betegeskedni és nem halnak meg ugye miért ragaszkodnak ennyire az életükhöz? mert azt hiszik hogy egy életük és egy haláluk van és azt hiszik hogy a halál után nincs semmi hát a halál után eltűnik minden hát semmi nincs legalábbis az ő számára és akkor persze hát a utolsó leheletéig is élni akar minél hosszabban természetesen és akár úgy hogy végig az életének a nagy részét tehát hát most gondold végig hogyha mondjuk az ember betegeskedik ki az aki volt már beteg? oké okay, köszönöm ha az ember betegeskedik akkor nyilvánvalóan hát nem túl jól érzi magát a saját bőrében, nem? vagy te akkor, akkor szeretsz, akkor érzed jól magad ha beteg vagy? nem hiszem, szerintem ember nincs aki akkor érezné jól magát amikor beteg szóval lényeg az a, az hogy ugye ez nem az élet természetes része hogy betegeskedünk, miért nem az élet természetes része? hát megnézed az olyan élőlényeket, amelyik így, így nem hogy is mondják ezt mikor túlnemesített tehát nem túlnemesített ugye ez érvényes az állatokra is meg a növényekre is akkor azok az állatok amelyik nem meg növények amelyik nem túlnemesítettek azok nem betegszenek meg tehát azok nem lesznek betegek tehát és ha megnézed ugye a növények és az állatok nagy része az egész életében nem betegszik meg tehát nem természetes része az életünknek hogy betegnek kell lenni világos ez? de ugye miért nem betegednek meg a növények? A kultúrnövények megbetegszenek, mert nem esítettek. De a nem kultúrnövények nem szoktak megbetegedni, a háziállatok időnként megbetegednek és minél inkább nem esítve van, annál inkább, de a vadon élők azok nem szoktak megbetegedni. Érted? és ezt miért mondom? Gondolkozz! az ember meg megbetegszik mert más egy vadon élő növény vagy állat küldetése meg más egy ember küldetése tehát mi egy növény küldetése a biológiai körforgásban részt venni és itt tudom én ezt azt szolgálni nem feltétlenül táplálékot például oxigént termelni vagy bármi más mert mit tudom én sok olyan fa van amit lehet hogy egyes állatok esznek de meg bogarak de alapvetően ugye arra azt a célt szolgálja hogy mondjuk oxigént termeljen vagy megnézzük például a ugye az állatokat, az állatok is a biológiai körforgás része, tehát megnézed a legtöbb állat, az valaminek a tápláléka, egy másik állattápláléka, tehát vagy éppen az ember tápláléka. tehát azt látod, hogy, hogy nekik más a küldetésük, más a feladatuk, és akkor itt van az ember, aki betegeskedik, és ugye megnézzük ha megbetegszik egy állat nem tudja kitalálni hogy hogyan gyógyítsa meg magát bár én már láttam ilyet hogy a kutya a füvet evett mikor fájt a gyomra Ki megkereste az olyan füvet ami jó számára és azt elkezdeni, hogy meggyógyítsa saját magát de ha mondjuk komolyabb betegsége van hát akkor az ember elviszi állatorvoshoz vagy kihívja az állatorvost tehát miért? mert különben az állat elpusztulna tehát ugye azt látni hogy hogy gyakorlatilag az állatok azok alapvetően nem feltétlenül tudják magukat gyógyítani ha olyan betegek az ember viszont ugye tud gondolkodni és tudja magát gyógyítani vagy ha nem ő akkor valaki más meg tudja gyógyítani tehát az állatok még egymás se igazán tudják meggyógyítani ha valamelyik olyan beteg szóval lényeg az hogy ha ezt a dolgot egy kicsit megvizsgálod akkor arra következtetésre juthatsz hogy más az életfeladatuk az állatoknak és a növényeknek illetve teljesen más a az embereknek. Na most miért mondom ezt? Mert gondold végig, ha megbetegszik egy növény, nem tudod rá azt mondani, hogy mit kellene neki másként csinálnia, hogy ne legyen beteg. Ha megbetegszik egy állat, nem tudod azt mondani, hogy mit kellene annak az állatnak másként csinálnia, hogy ne legyen beteg. De ha megbetegszik egy ember, akkor azt tudod mondani, hogy ezt és ezt másként kellene csinálni, és akkor nem lennél beteg. Ez itt jelent. Ez azt jelenti, hogy teljesen más az életfeladatuk a növényeknek és az állatoknak szemben az emberrel minden ember aki megbetegszik és mondjuk tanulmányozom a, az életét akkor meg tudom mondani neki hogy mit kellene másként csinálnia és nem csak én tudom megmondani hanem a Földön nagyon sok olyan ember van aki erre képes nyilván nem az emberek többségéről beszél tehát azt jelenti hogy az ember az más feladattal létezik tehát mi egy növény küldetése? hát az hogy ameddig lehet túléljen nem? amíg mondjuk le nem legelik csak mondtam egy példát mi egy állat Küldetése. hát minél tovább éljen, addig míg valami meg nem eszi, vagy el nem pusztul maga az állat, nem? ezért ugye a különböző fajoknak alapvetően megvan, hogy úgy körülbelül meddig élnek tehát mit tudom én megvan, hogy egy, egy fajkutya az 7-8-10 év ha nagyon túlnemesített ha kevésbé túlnemesített akkor egész akár 15-16 évet is élhet egy kutya tehát ami azt jelenti hogy hogy az emberek ugye azt gondolják hogy nekik is az a küldetésük hogy túléljen hát ha neked is az lenne a küldetésed hogy túlélj akkor sosem lenné beteg világos ez? mert ezt a küldetésedet elég jól tudod teljesíteni nem? hiszen még mindig élsz oké? Okay. tehát nem gondolod azt hogy te nem egy állat vagy hanem egy ember nem gondolod azt hogy te tudsz gondolkodni az állat meg nem? nem gondolod azt hogyha megállapítható a betegségből hogy mit kellene az életben másként tenned akkor neked van egy életfeladatod? és az nem a túlélés? nem gondolod? de ne gondold, de azt maradj hülye, hát nekem tök mindegy, érted? de nem jobb lenne az életed akkor hogyha tudnád hogy mi a feladatod ezen a bolygón hm? tehát én azt gondolom hogy hülyének lenni az nem túl okos dolog mit jelent a hülye? a buta tudatlan, azt jelenti oké? Okay? hogy csak tisztában legyünk ezzel a kérdéssel szóval hát ha körülnéztek ugye az ismeretségi körötökben a legtöbb ember azt gondolja hogy az élete arról szól hogy minél több pénzt költsön Majd nem ezt látjátok? ha sok pénzt tud költeni akkor boldognak gondolja magát ha nem tud elég pénzt költeni akkor meg szomorúnak érzi magát nem? ez lenne az életfeladat? Hát most gondold végig ha az embernek ez lenne az életfeladata hogy minél több pénzt költsön akkor ez azt jelenti hogy minél jobban ki kell zsigerelni a föld készletét minden tekintetben és ha kizsigereltük teljes egészében a föld készletét akkor át kell költözni egy másik bolygóra ahol megint ezt megcsinálhatjuk nem? nem tudom hogy a környéken tudtok-e olyan bolygót amelyiknél hasonló működés van hogy vannak növények, van oxigén, van víz, van normális hőmérséklet hm? azért mert a kutatók se tudnak ilyeneket nem hiszem hogy te tudsz tehát akkor ez nem nyert de ez nem túl jó alternatíva nem hogy szépen föléjük az összes lehetőségét ennek a bolygónak és akkor lesz az egész egy nagy sivatag hát ha megnézed szaharában én nem látom azt hogy bányásználnak valamit még azt sem látom a szaharában hogy mondjuk mit tudom én gázt vagy olajat termelnének ki érted? most konkrétan a szaharáról beszélek hát képzeld el, én mondjuk csinálnának egy olajkutat a szaharába az jönne a dűne, az betemetne, érted? A dűne rögtön tessék? dűne ja, eldűne rögtön <gül> érted? és akkor beleöltek is milliót vagy milliárdot, érted? és és már nincs is és az nem kell más, csak egy szél. úgy elég könnyen van a sivatagba szél, ugye, a Szaharába, mert nincsenek hegyek. Nincs ami megakadályozza, hogy a szél az jöjjön, menjen. Szóval, ha gondold végig, ez lenne a bolygóval. Tehát ráfogják a lakosságra, hogy mit tesszük tönkre a bolygót, közben akik ráfogják a lakosságra azok teszik tönkre a bolygót tehát azok öntik be a tengerbe a hulladékot, érted? az óceánokba satöbbi satöbbi nem tudom te mennyi hulladékot öntöttél már be a életedbe az óceánba, én még semmit szóval gondold végig egy ilyen világban élünk ahol mindent ránk fognak és az emberek el is hiszik elhiszik és akkor olyan dolgokat vásárolnak, mert azt mondják hogy ne ezt vedd meg hanem ezt ne így csináld hanem úgy, ami még jobban szennyezi a környezetet tehát akármilyen hihetet, lemondok egy példát a villanyautó sokkal jobban szennyezi a környezetet mint a dízel vagy a benzin ez tény mert nem csak azt kell nézni egy autónál, hogy működik, hanem azt is kell nézni, hogy miből működik. És azt is kell nézni, hogy az annak az autónak az előállítása az milyen környezeti károsító hatást gyakorolt. És azért, mert most ez egy nagy biznisz, megint csak ugyanazoknak, akiknek a média kezükbe van, elhitetik vele, veled, veled hogy akkor teszel a bolygóért, ha elektromos autóval jársz. Érted? Tehát az egész, ha megnézzük, amit, amit az emberek csinálnak, az az átverések következménye. Tehát szó szerint. Tehát olyan mértékű, átverések vannak hogy miért? akkor nézzük meg tehát olyan mértékű ami rossz az embereknek de nézzük meg hogy mit jelent az hogy átverés jó? tehát két lehet átverni? ez a lényeg minél butább, tudatlanabb egy ember annál jobban át lehet verni világos ez? tehát ahhoz hogy egy ember átverhető legyen, buta tudatlannak kell lennie összefoglalva ezt a két szót hülye érted? tehát amikor azt látom hogy emberek villanyautóval közlekednek érted? akkor mindenre azt mondom hogy buta tudatlan tehát éppen most hallottam erről egy adatot hogy egy elektromos autó megtérülési ideje a mai árakkal 10 év amikor bármit kiszámoltam hogy 5-6 évnél túlnyúl a megtérülése azt mondtam köszönöm szépen nem kérek belőle tehát ugye én egy gazdasági szakember is vagyok csak mondanám mert ugye pénzügyi területen piacvezetők voltunk régen és, és az azt jelenti hogy piacvezető cég vezetője voltam pénzügyi piacvezető cég vezetője voltam tehát elég jól otthon vagyok a gazdasági dolgokban tehát az azt jelenti hogy hogy egyszerűen gondold végig hát olyanban ami tíz év múlva térül meg az nem szabad foglalkozni Na most mondok más dolgot is. Itt vannak a hagyományos vállalkozások. Rengeteg olyan ember van, hagyományos vállalkozó, aki az elmúlt 15 évben, tehát 2008 óta, óriásit bukott és kiszállt a vállalkozásából és beszerzett egy jó nagy adag negatív emlékképet a vállalkozásáról, mert hogy bukott ugye miért van ez így? nagyon egyszerű mert egy hagyományos vállalkozó milliókat, tízmilliókat vagy százmilliókat investált a vállalkozásába Ezáltal, ha ő váltani akar, akkor tudja, hogy milliókat, tízmilliókat, százmilliókat kell befektetni a váltásba, és azt a pénzt, amit az előző vállalkozásba fektetett, tehát az előző tevékenységbe fektetett, az kidobta az ablakot ezáltal a legtöbb vállalkozó, hagyományos vállalkozó, aki belefog egy vállalkozásba élete végéig csinálja azért hogy ne élje meg a veszteséget, nem tudom elég világos voltam el mert minél többször vált profilt annál többször bukik világos ez? tehát az az igazi jó vállalkozás ami kevés befektetésbe kerül mert ha kevés a befektetés akkor lehet profilt váltani bármikor világos ez? és az ember képes ahhoz alkalmazkodni amit a piaci viszonyok megkövetelnek érted? nem tudom tudjátok-e hogy melyik a legolcsóbb vállalkozási forma Hát bármilyen szempontból. Tehát anyagi szempontból. Mi a legolcsóbb? A hálózatépítés, így van. A hálózatépítés a legolcsóbb vállalkozási forma. És az egy üzleti lehetőség. A hálózatépítés azt jelenti, hogy értékesítesz, megtanulsz értékesíteni, és utána megtanítasz másokat is értékesíteni, és ha mások is értékesítenek, akkor utánuk részesülsz. Ez ezt jelenti. Tehát a hálózatépítés az mindig értékesítésről szól. Tehát valamit, terméket, szolgáltatást, vagy valamit értékesít. Az a hálózat. Vagy termékeket, vagy szolgáltatásokat értékesít. ugye hogyha ő nem tehetné meg azt hogy másokat is kiképezzen és utánuk részesedjen, sőt akár megtanítsa azokat az embereket hogy ők is képesek legyenek kiképezni másokat, akkor nem hálózatépítésről beszélnénk hanem üzletkötésről, tehát akkor ez egy üzletkötői rendszer ahol csak értékesítés folyik és nem lehet valakinek saját üzletkötői csapata. Oké? Okay? Vannak olyan üzletkötőrendszerek, rendszerek, ahol ugye úgy működik, hogy egyeseknek lehet csapata. De őt kinevezik vezetőnek, és ezáltal lehet csapata. De ezt a csapatot nem feltétlenül ő szervezi meg, hanem aláteszik oké? Okay. de ez még mindig üzletkötői tevékenység na most nem tudom tudjátok-e hogy a a cégeknél ahol üzletkötők vannak a cégvezető után nem a tulajdonosról beszélek a cégvezető után kik keresnek a legtöbbet az üzletkötők nem a könyvelők nem a melós, nem az osztályvezető, nem az igazgató helyettes, hanem az üzletkötők keresnek a legtöbbet nem, nem minden üzletkötő, a jók, a jó üzletkötők, ez egy általános ismeret tehát még egyszer mondom a cégvezetők után, a cég első számú emberei után az üzletkötők, a jó üzletkötők keresnek a legtöbbet oké? Okay? tehát te csinálhatsz bármit az életedben ha nem leszel üzletkötő sose fogsz annyit keresni majdnem mint egy cégvezető érted? na most akkor nézzük tovább ha üzletkötésről, ez az üzletkötés, az üzletkötőknél többet keresnek azok a személyek, akik megtanulnak üzletet kötni, és lehetőségük van arra, hogy másokat, bárkit tanítsanak arra, hogy kössenek üzletet abban a tevékenységben, abban a termék vagy szolgáltatás forgalmazásában az azt jelenti hogy nem csak a saját üzletkötői tevékenységéből részesül hanem azok után is részesül egy kisebb százalékban akiket kiképzett oké? Okay? és gyakorlatilag ugye a hálózatépítés azt jelenti hogy nincs bekorlátozva hogy hány fős lehet az a csoport akiket kiképez hogy szintén üzletet kössenek, sőt akár arra is kiképzi őket hogy ők nekik is legyen saját csapata saját üzletkötőik mert ezáltal az ő csapata nagyobbá válik tehát nem csak közvetett vagy közvetlen formában történik ez, hanem közvetett formában is tehát ezáltal egy hálózatépítő ha jól csinálja a dolgát többet kereshet mint egy cégvezető oké? Okay? tehát az üzletkötők azok rögtön ott keresnek a cégvezetők után a hálózatépítő az többet kereshet mint a cégvezető oké? Okay? tehát ami azt jelenti hogy gondold végig miért mondom ezt? mert az emberek tudatlanok nem ismernek csak olyan dolgokat amit a médiából hallanak annál alig ismernek többet tehát nem ismerik a gazdasági életet nem ismerik a világot hogy hogy működik nem ismerik azt hogy mire kellene odafigyelni nem ismerik azt hogy hogyan vágnak át az egy átvágás hogy tanulj minél több szakmát hát hogy jó alkalmazott legyen, érted? az egy átvágás tehát az alkalmazottak soha nem fognak annyit keresni mint az üzletkötők világos ez? szóval amikor én erről elkezdtem tanulni a 90 években akkor én már így működtem és rájöttem hogy jé milyen igaz ez a saját például jöttem rá tehát én nagyon sok mindent úgy tanultam hogy én már azt megéltem, érted? és akkor azt tudtam mondani jé most már tudom hogy ennek ez, mi az oka, érted? tehát az emberek élnek és azt gondolják hogy bőven elég az a tudás amivel rendelkezek. Aha. és akkor legyél jó alkalmazott, dolgozz a nyugdíjadért ki tudja mennyi nyugdíjat fog kapni, tudod előre? szerintem ember nincs aki előre tudja hogy mennyi nyugdíjat fog kapni érted? megkérdezed azokat akik már nyugdíjba mentek azok se tudták előre hogy mennyi nyugdíjat fognak kapni érted? és akkor azért dolgozol a nyugdíjadért? igaz, ez igaz, azért dolgozol a nyugdíjadért? elhitették hogy az a jó, dolgozz a nyugdíjadért nem a, nem a nyugdíjadért kell dolgozni nem az életedért. Érted? Tehát azért, hogy éj, azért kell dolgozni, nem a nyugdíjadért. Tehát, hogy élhess Tehát, most gondold végig, most menjünk vissza az üzletkötőkhöz. Az üzletkötő a dolgozik, van pénze. A nem dolgozik, nincs pénze. De ő határozza meg, hogy dolgozik vagy nem dolgozik. Érted? A hálózatépítő is ugyanúgy be egy üzletkötő. De amikor rájön arra, hogy érdemes lenne létrehozni egy értékesítő hálózatot, nem csak üzletkötőként dolgozni, akkor rájön arra, hogy hát sokkal jobb úgy, hogy mások teljesítményéből is részesedni, mint csak a sajátból. Mert a hálózatépítő akkor is tud pénzt keresni, ha van a hálózata, ha éppen nem azt csinálja azt a tevékenységet, hanem bármi mást. Érted? Tehát, hogyha te nem mész be dolgozni, nem valószínű, hogy fizetnek neked egy kanyit is. Érted? Vagy, ha nem végzed el azt a munkát, nem valószínű, hogy fizetnek érte. Érted? De egy hálózatépítő, mit tudom, elmegy nyaralni, és közben ugyanannyi pénzkeres keres. Érted? jó azt mondod hogy te is, mert szabadságon vagy és kifizetik neked a szabadságpénzt aha és akkor hányszor mehetsz el nyug, mondjuk nyaralni? Meg van határozva hogy hogy az hány nap, érted? tehát ugye a legtöbb alkalmazott mit csinál? nem a saját életét éli, miért? mert megvan határozva hogy mertől meddig kell dolgoznod, nem? ahhoz hogy meg határozva hogy meddig kell dolgozni ez azt jelenti hogy meghatározták neked hogy mikor kell fölkelned de az hogy fel tudják kelni meghatározták azt is hogy mikor feküdj le nem? mi vagy te? pólyás? vagy egy óvodás? hogy mi a jó isten vagy? hogy más határozza meg hogy te mikor feküdj le és mikor kell föl gondolkozz már érted? márpedig így élitek az életeteket hogy más határozza meg hogy te mikor kelsz fel. és ugye meg lehetne kérdezni például a vezetőket ugye skype-on látom őket a csapatukkal ugye nézik az előadást itt, van, itt vannak a monitoron hogy ki határozza meg hogy mikor keltek hát akkor azt mondanák hogy ők nem más, érted? tehát én abból indulok ki hogy nem gondolkodnak az emberek hogy az egy gyerekkor érted? hogy mástól függ hogy te mit csinálsz a gyerekeknél van ez így amikor én gyerek voltam én rühellettem hogy nekem mindent meghatároznak hogy mikor mit csináljak hogy legyen érted? utáltam iskolába járni mert kötelező volt, érted? és alig vártam, hogy végezzek az iskolákkal és elkezdjek élni és felnőtt lettem és rá 7 évre kezdtem el vállalkozni onnan, hogy elvégeztem az iskolát és rájöttem elég hamar hogy miért van az a mondás hogy aki dolgozik az nem ér rá pénzt keresni oké? Okay. meg miért van az a mondás hogy ezzel kell pénzt keresni elég hamar rájöttem és 93-ban már eldöntöttem hogy én soha többet nem leszek alkalmazottja senkinek 93-ban jó kellett hozzá meg kiszámolt 6 év, 87-től és a legtöbb ember meg végig éli az életét egy olyan világban ahol most alkalmazottként és a jelenlegi világot figyelembe véve rosszabb a helyzet mint mikor én voltam gyerek a szabadság szempontjából érted? tehát most egy felnőtt kevésbé szabad mint amennyire én nem voltam szabad gyerekkorba és ez egy röhely, érted? ez egy röhely, szó szerint röhely és ha megnézzük sok esetben manapság itt a liberalista gyereknevelés következményeként Hát a gyerekek még szabadabbak, mint a saját szüleik Hát én alig vártam, hogy felnőtt legyek, hogy szabad lehessek, hogy én határozhassam meg az életemet De Felnőttként, alkalmazottként nem te határozod meg az életedet, érted? Mire jó ez neked, hogy nem te határozod meg az életedet? miért nem akarsz szabad lenni? ugye nekem van hagyományos vállalkozásom és van hálózatom, de ez össze van kapcsolva ez a kettő ugye elég régen van hagyományos vállalkozásom és, és hálózatom, de hagyományos vállalkozás hamarabb lett de gondold végig ez azt jelenti, hogy én Kipróbáltam azt, hogy milyen alkalmazottnak lenni, milyen vállalkozónak lenni, milyen hálózatépítőnek lenni, mindent kipróbáltam, és rájöttem arra, körülnézve a világban, hogy erre 91-ben jöttem rá, hogy a hálózatépítés az a legjobb üzlet a világon, és azóta sem változtattam meg ezt a véleményemet. Mert nem volt semmi, ami megváltoztassa ezt a véleményemet 91 óta. Tehát azóta is azt mondom, hogy ha bármit újrakezdhetnék az életemben, vagy újraélném az életemet, akkor is hálózatépítő lennék, és nem más. És tudod, miért lett hálózatépítő cégem, mert becstelenek voltak azok a hálózatépítő cég tulajdonosok, ahol dolgoztam érted? és ezért azt mondtam hogy akkor létrehozok egy olyan hálózatépítő céget ahol nincs becstelenség érted? ezért van két, ugye van a hálózatom és van a hagyományos vállalkozás az a hálózatépítő cég érted? maga a cég de én ugyanúgy hálózatot építek mint bárki más a feleségemmel együtt építő érted? és hogyha nem bestelen hálózatépítő cégek tulajdonosai vezették volna azokat a hálózatépítő cégeket akkor én nem hoztam volna létre hálózatépítő céget, világos ez? miért? mert sokkal egyszerűbb hálózatot építeni mint hagyományos cég tulajdonosnak lenni sokkal és sokkal könnyebb is <kül> tehát én javaslom hogy ezeken gondolkodj el de nem mindegy egy üzletkötőnek és egy hálózatépítőnek hogy mi a termék vagy mi a szolgáltatás tehát olyan termék vagy olyan szolgáltatásra van szükség amire igény van Érted? És nem csak hogy igény van, ami az emberek javát szolgálja. Tehát minél inkább szolgálja az emberek javát. Itt van egy szó, hogy aranykor. Ez egy kulcskérdés az aranykor. Ha ezen a bolygón nem lesz aranykor, akkor te bármit csinálhatsz ezen a bolygón, az mind megy a kukába érted? ha 2035-ig ezen a bolygón nem lesz aranykor akkor te nem fogod megélni a 2036-ot világos ez? legalábbis emberként és mi mit csinálunk? olyan tudást nyújtunk az embereknek amivel bekerülhetnek az aranykorba érted? bekerülhetnek az aranykorba egy olyan fajta társadalmi formába ahol nincs elnyomás nincsenek elnyomók és nem kell hülyére dolgoznod magadat nem mit csinálhatsz helyette? nyaralhatsz, nem <gül> oké, okay, akkor mit? mások javát szolgálod, érted? tehát azzal hogy én tanulok, fejlődök én mások javát szolgálom, miért? mert amit tudok azt átadom, érted? én dolgoztam nehéz fizikai munkát is, szakmát csináltam autószerelést az nem könnyű fizikai munka főleg a múltban nem volt annyira könnyű és nem is egy tiszta munka főleg a múltban nem annyira tiszta volt mikor hozzányúlt az ember egy autóhoz és akkor nyakik olajos lett tudom milyen a fizikai munka tehát amire azt gondolod hogy én azt nem tapasztaltam meg akkor nagy tévedésben lesz ha nem magamon tapasztaltam meg akkor másokon keresztül tapasztaltam meg és ez az aranykor azt jelenti hogy egy átmeneti időszak amiért az ember a Földön van azért vagyunk a Földön hogy visszakerülhessünk annyi tudásunk legyen, hogy visszakerülhessünk onnan, ahova jött, ahonnan jöttünk az azt jelenti, hogy egy magasabb rendű létformába visszakerülhessünk mondhatnád, hogy angyali vagy isteni létforma ebből a szempontból most mindegy tehát visszakerülhessünk ahhoz, hogy visszakerülhessünk meg kell tanulni azt, hogy határozott különbséget tegyél, tudjál tenni a helyes és a helytelen, és a helyes és a helytelen különböző fokozata között is. Ez a legfontosabb, de ezen belül még vannak dolgok, amit ugye meg kellene tanulni. Például a feltétel nélkül együttműködést. Például a teljesen szeretet alapú működést de nem majom szeretet alapú működést, ne érts félre! Mint ahogy sokan nevelik a gyereküket. Majom szeretettel. Honnan tudni, hogy majom szeretettel szereti? Ez a liberalista gyereknevelés. Tehát hogy a gyereknek megengednek mindent és a gyerek irányítja a felnőtteket a családban ez a majom szeretet szóval a gondod végig nem egy ilyen fajta működés hanem egy olyan fajta működés ahol az ember helyesen működik mindig a helyzetnek megfelelően és képes arra hogy mindig jó döntést hozzon amikor döntést kell hozni és helyesen cselekedjen amikor cselekednél kell hát én ezt úgy látom hogy ezt minnyájunknak meg kell tanulni és akkor lehet mindenkinek sütögetni a saját kis pecsenyét de ezen a bolygón nem lesz aranykor akkor te nem fogod megélni a 2036-ot az biztos nem csak te hanem senki oké okay? legalábbis ezen a bolygón Tehát én úgy gondolom hogy mi egy olyan szolgáltatást nyújtunk az embereknek ami nélkül ha nem csináljuk akkor itt nem lesz aranykor Magyarul mondhatjuk azt hogy bárki bármit csinálhat ha nem lesz aranykor az megy a szemétbe tehát akkor vajon melyik a legfontosabb tevékenység ma a bolygón? az hogy minél több ember haladjon az aranykor felé érted? és ezt hogy tudja megvalósítani? hát nyilván a tudásával és ezt komolyan kellene venni mert fogy az idő 12 évvel illetve most már 13 évvel ezelőtt kezdtük el az ilyen típusú képzéseket akkor 13 évvel több volt hátra. Most megnézzük, eltelt a 13 év. És akkor most adjunk már hozzá a 2023-hoz 13-at. Az mintha úgy emlékeznék, hogy 2036, nem? Tehát már kevesebb van hátra, mint amennyit végigvittünk. Azért ezen el kéne gondolkodni. Tehát az azt jelenti hogy fogy az idő, ketyeg az óra, fogy az időd tehát itt az időd hogy fejlődj, azt mondod hogy várakozol még én nekem nem tudom, tehát én nem tudom hogy neked milyen képességeid vannak de akármilyen szuper képességeid vannak akkor is szükséged van kilenc év tanulásra ha kevésbé szuper képességeid vannak akkor valószínűleg többre és hogy az idő? No? és a te ismeretségi körödben te kaptad meg a lehetőséget arra hogy nekik szóljál majd oké? Okay? és annyi hogy csak meg kell tanulni hogy képes legyél jól szólni nekik tehát amit mi csinálunk az egy korszakalkotás egy új korszakot hozunk létre Amibe hát sokan nem fognak bekerülni de ez van ezt kell szeretni hát most ha megnéznéd ezt az emberiséget úgy ahogy van ami itt történt meg ami most itt, itt van történt itt az elmúlt években meg ami itt van érdemelne ez az emberiség egy aranykort? kívancsukva ezt tudod mit érdemel a jelenlegi emberiség? hogy lehúzzák a vécén ennyit sajnos semmi többet tehát hogy örülj hogy még nem húztak minket le a vécén örülj neki, mert 2012-ben ennek meg kellett volna történni a évvégén, oké? Okay? és örülj hogy nem történt meg örülj hogy adtak további lehetőséget arra hogy létrehozzunk egy aranykort és ez nem ijeszgetés, tudod mi az ijeszgetés? aminek kicsi az esélye az az ijeszgetés, itt nem kis esélyről beszélünk hanem arról hogy nincs más esély tehát itt vagy aranykor lesz vagy megyünk a szemétbe érted? tehát komolyan kellene ezt a dolgot venni jó? és minél több embert meg kellene menteni szó szerint mi alól mentenénk meg? a reinkarnációs körforgás alatt mentenénk meg érted? mert a reinkarnációs körforgás, hogy mindig újra reinkarnálódunk az nem azt jelenti hogy egyre nagyobb eséllyel tudsz a felső létformába bekerülni hanem azt jelenti hogy egyre kisebb eséllyel maradjunk ennyibe jó? Úgyhogy várunk benneteket szeretettel egy olyan közösségben, ahol az emberek fejlődni akarnak, és tudják, hogy miért akarnak fejlődni. Az ember léte az a küldetés, hogy visszakerülhessen a felső létformába. Ez a küldetés. Mindenkié. Tehát senkinek nem az a küldetése, hogy ebbe a reinkarnációs baromságba benne legyünk. és ha te itt tanulsz és jössz velünk akkor bekerülsz az aranykorba ha nem az lesz veled ami lesz, jó? úgyhogy szeretettel várunk, szeretlek benneteket, sziasztok! hát nagyon szépen köszönjük szedletük Miklósnak ezt az előadást Hát ez olyan összefoglaló volt, ebből nem maradt ki semmi, és tényleg akik már ö, tudnak ilyen információkról, mert nagyon sok profécia és nagyon sok ö, ébresztő nagyjaink vannak voltak, akik nem hallják, és Szedlacsik Miklós az egyetlen itt a bolygón, aki át tudja adni nekünk ezt a tudást, mert az ő képességei által biztosítják a fentiek, és nem veszik komolyan, Hát valóban a, az ő döntésük, ő életük. Én az életem egyik legjobb döntésének, nem egyik legjobb, a legjobb döntésének tartom, hogy ide kerülhettem. Nekem van viszonyítási alapom előtte, én már közel 30 évet tanultam ilyen spirituális jellegű dolgokat, mindegyik egy résztudás, és nem igazán lehet használni az életben, mert jó tudok használni energiákat, feltöltöm magamat másokat, és akkor mire elég? Semmire. És pontosan az a cél, ahogy az előadás elején is volt, ugye én természetgyógyász voltam vagyok. Hogy megtanulni, úgy élni, hogy ne betegedjünk meg, kaptunk egy egészséges testet a leszületéskor, erre, ha nem vigyázunk, tönkre megy. És valóban 8-10 kiló szemét van egy felnőtt emberi testben, az egy nagy szemetes vödör. Úgy át kéne gondolni, hogy mit teszünk, mit nem eszünk, mit teszünk. Én próbálom megtenni azt, amit, amit tudok, az eddigi ö, tudásomat is tudom ö, hasznosítani, de csak úgy, hogy olyan technikákat kaptam Szedlacsik Miklóstól, amivel, mert én kerestem az utamat, és nem értettem az emberek miért nem értik, amikor elmondom, hogy mit tegyen, hogy, hogy jobbá váljon az élete. Ezt csak itt tanítják, sehol máshol. Én azt javaslom mindenkinek, aki akár ezt az előadást, vagy bármelyiket már hallotta, hogy gyere velünk próbáld ki, mért veszíthetsz. Maga a tandíj is egy én nem tandíjnak, én a jövőbe való befektetésnek tekintem. Annyira minimális összeg, főleg a mai világ egy kiló nem adnak érte. És ez most nem vicc. 9800 forintért nem adnak egy kiló sajtot. Aki akar jönni, és tudja, hogy ez mennyire fontos, akár csak önmagának, a családjának, neki fogásokat gyártson, hogy nincs időm, nincs pénzem, mert nem is lesz. Úgyhogy én most azt szeretném mindenkinek mondani, hogy ha úgy látod, hogy ne, nem érdekel, akkor ne gyere, ha úgy látod, hogy érdekel, akkor itt nagyon nagy szeretettel vár mindenki, megtisztelsz minket. Ha nem jesz, akkor elköszönünk tőled, és most 30 perc szünet következik. Utána önbizalomteremtő kócsképzésünk következik.